مرحبا بكم في قناة عشاق الحدث هنا المؤتمر الصحفي الكامل وبالعربية لكريم بنزيما قبل مواجهة باريس سان جيرمان السؤال الأول كيف تجد نفسك؟ أجاب بعد عدة ساعات من العمل أحس أني بخير لدينا الآن حصة تدريبية لأرى إذا ما كنت أستطيع اللعب لكن يجب أن تكون لدي أحاسيس أكثر لكن يجب أن تكون لدي أحاسيس أكثر فوق أرض الملعب السؤال الثاني الضغط على نفسك للعب أجاب من الصعب أن تبتعد عن الملاعب لقد قمت بالعمل في ملعب تداريب وفي البيت من أجل اللحاق بالمباراة في ذهني أنا جاهز لكن علي أن أرى الأحاسيس على أرض الملعب إنها مباراة كبيرة وإذا لعبت غدا سأقدم كل ما لدي السؤال الثالث اللعب ضد مبامبي إنها مباراة كبيرة جدا واللاعب بالضغط مبامبي دائما مميز لأننا زملاء في المنتخب وكما تعلمون أنه يوما ما يمكن أن نلعب لريال مدريد لكن حاليا كل منا يريد الفوز بالمباراة لفريقه السؤال التالي هل تحس أنك محبوب في فرنسا؟ الجواب المباراة مميزة لأنها مباراة مهمة وليس لأنها ستلعب في فرنسا الناس يعاملونني بشكل جيد وأنا هنا من أجل تقديم أشياء لهم على أرض الملعب، السؤال التالي: فريق رهين ببنزيمة؟ أجاب: لا، الفريق عرف كيف يفوز بدوني، لقد قمت بكل ما يلزم للحاق بالمباراة، هنالك حصة تدريبية وأتمنى أن أكون جاهز لك. لكن تكون هنالك مخاطرة لأن الموسم طويل جدا، السؤال التالي: عودة نيمار، إنه لاعب رائع، لنرى إذا ما كان سيكون جاهز، المباراة لا تعتمد على لاعب واحد. السؤال التالي: فريق المرشح؟ أجاب: لا يوجد، في كرة القدم الحالية، لا أعتقد أن هناك مرشحين. من لديه الرغبة الأكبر يستطيع الفوز. إذا قررنا اللاعبين، فأعتقد أننا متكافئين. السؤال التالي: هل يستحق الأمر أن تضغط على نفسك لتلعب؟ سأضغط على نفسي دائما من أجل فريقي إلا ما كنت لأصاف رفقة الفريق إلى هنا وبقيت في مدريد لكن لا يجب أن أضغط على نفسي لأعرض نفسي للإصابة لأن ذلك أيضا ليس في صالح فريقي سنرى بعد الحصة التدريبية رسالة لـ مبابي كل ما يمكن أن أتمناه له هو أن يقوم بمباراة سؤال السؤال بتالي. من بين لاعبي باريس سان جيرمان من يعجبك اللعب معه لا أدري جميعهم لاعبون جيدون ليس هنالك لاعب معين في ديلي سؤال التالي الانتقادات لطريقة لعب باريس جيرمان. اللعب ضد أندية بدفع متراجع للخلف يعقد تسجيل أهداف ويجب التحلي بالصبر لكن باريس فريق كبير والأندية تتحسن في دور الأبطال ولا يمكن أن نقول أنهم يعانون من صعوبات لأنه عندما تراهم في الشامبيونز هم يلعبون بمستوى كبير سؤال التالي. إنهاء مسيرتك في الدوري الفرنسي أجاب حاليا أنا في تركيز تام على فريقي وقول أني سأنهي مسيرتي في فرنسا أمر مبكر جدا أنا بخير في مدريد وهو الفريق الأفضل في العالم شكرا لكم